Саме завдяки Сільверстоуну можна зрозуміти, заради чого на «Формулу» їздять. Тому що крім того, що ти відчуваєш атмосферу, більше «Формула-1» наживо не потрібна. Адже ти гірше бачиш трасу, ти гірше чуєш коментарі, ти гірше орієнтуєшся, що відбувається. Можна дивитися на екрани, їх багато. Є диктор, який оголошує, що нині «Формула» стала менш гучною, тому краще його чути буде. Але загалом «Формула-1» — це телевізійний вид. Спорту. Я знаю відгуки від близьких мені людей, які були там, що атмосфера дійсно феноменальна. Не було можливості побачити Формулу-1 на Сліверстоуні, але пройтися трасою, побачити, що там всередині, де вона знаходиться, можливість була. І траса знаходиться для фаната Формулу-1, напевно, в прекрасному місці. Тому що неподалік і Мілтон Кінз, до речі, там, напевно, оптимально знімати собі проживання. Мілтон Кінз, база Редбул, неподалік база команди Лотус. Зовсім біля траси база команди Форс Індія, Можна з'їздити до бази команди Mercedes, яка знаходиться, здається, в 20 милях від траси. І трішки далі команда Макларен. Тобто для фана Формули-1, хоча б якоїсь із цих стаєнь, це може бути справжній подарунок на Різдво, така поїздка. Більше того, є для фанатів такий економ-варіант проживання прямо на трасі. У них там знаходиться одна така будівля – це кімнати. Можна говорити, клітки. Вони дуже маленькі, але є ліжко, здається, є Wi-Fi і знизу є душова. Вона спільна для всіх, хто проживає у цьому будинку. Але будинок знаходиться прямо на трасі. І якщо ти там заселяєшся, то ти можеш всі дні вікенду проживатися. Відчувати себе людиною, не жити десь у наметі, а приймати щоранку душ, снідати британським сніданком і направлятися до своєї трибуни. Вітіскоп спортивне відео.